Tak my jsme představili dva plány Koalice Pirátů a Starostů. Budoucnost bez zadlužování, kde řešíme i tu příjmovou stránku rozpočtu. Tím, jak dostat lidi, více lidí na trh práce. Tím, jak skutečně nastartovat ekonomiku. Ale i důslednou kontrolou ohlídat ty různé daňové optimalizace na hraně zákona. Transfer pricing. Důslednou kontrolou veřejných zakázek ušetříte 50 miliard. Digitalizace šetří 3 HDP. My jsme ten náš plán předložili ekonomům předtím České republice, a ti potvrdili, že tento plán je realizovatelný bez nutnosti zvyšování daní. A já musím říct, že důležité je i investovat, ale tam se nemůžeme spoléhat na ten stát jako takový. Máme zde evropské peníze, máme zde peníze soukromých investorů a opět jsme představili plán bilion pro Českou republiku nebo bilion pro budoucnost na čtyři roky. Kde jsou ty oblasti nutných investic? Ať je to vzdělání, budování infrastruktury, silnice, přípojky na internet a další. Takže ten náš plán je ufinancovatel. Děkuji, přesně minuta.